Foto, moment fabulos cu Iohannis Dragnea, la recepia de la Cotroceni, Reacția președintelui spune tot. Andrei Rom, românul care a traversat în ot canalul mânecit, a fost invitat de preedintele Claus Iohannis la recepția oferit cu ocazia Zilei Europei. Când s-a întâlnit cu preedintele, acesta i-a adresat o întrebare care a sturnit hohote de râs din partea lui Klaus Iohannis. Dacă îmi fi furculit ai în domnul ala cumus tata, mă